Peruskoulussa istutaan kuluvettien ääressä ja täällä tehdään oikeita töitä. Peruskoulun verrattuna opiskelu ammattikoulussa on paljon käytännönläheisempää ja itsenäisempää. Tää on paljon käytännönläheisempää, pääsee oikeasti tekemään asioita ja saa itse päättää kurssit mitä ottaa. Sun pitää itse huolehtia enemmän sun opinnoista, että kukaan muu ei ole sinä vieressä koko ajan kyttäämässä. Osa on. kaikki on mahdollista.